إذا أنت تخطط في الاستقلال ودخول عالم المبادرة وريادة الأعمال فاعلم أن الطريقة ليست سهلة لذلك لقد جهزت لك ستة معلومات مهمة عليك معرفتها لتسهل عليك النجاح بطريقك واتخاذ القرارات الصحيحة المعلومة الأولى هي الحرية ثمينة وتأتي بسعر. عندما تصبح رئيسا لنفسك لا أحد سيخبرك ماذا وكيف تفعل شيئا هذه ناحية الجزء الأكثر تحررا ولكن من ناحية أخرى الجزء الأكثر رعبا الكثير من الأشخاص تخاف من اتخاذ قرارات بنفسها إذا أنت تريد أن تكون مبادر يتطلب منك قدرا كبيرا من القوة الذهنية والقدرة على التكيف مع التحديات الغير متوقعة اترك إحساسك بالأمان وراءك، ولا تحبس نفسك في منطقة الراحة الخاصة بك السيفتي زون تعامل مع المخاوف والإيمان بالطموحات وتجرع على بناء شيء لم يتم بنائه من قبل ويحل مشكلة لعدد كبير من الجمهور المعلومة الثانية المستثمرين وأصحاب المشاريع يختاروا الشخص قبل أن يختاروا المشروع الموضوع هنا ليس كم من الوقت أنت موجود بالمجال وإنما كيف أنت تتأقلم مع السوق ومدى قدرتك في ملائمة نفسك مع التغييرات والتحديثات التي تحصل بشكل مستمر في زماننا هذا المبادر يتمتع بصفات الابتكار المستمرة في خلق أشياء جديدة لم تكن بالسابق والإصرار على النجاح دون التوقف للحظة. المعلومة الثالثة هي كلما كبر نجاحك كبرت خيبة أملك من الآخرين. كلما زاد نجاحك سيكون هناك عدد أقل من الناس الذي سيحبونك. لسوء الحظ هذه هي الحقيقة. لكن من المهم ان نتذكر ان الناس يشعروا بالغيرة وهذا طبيعي لان هذا ما تعلمناه من الطفولة اعتبره كمديح وتحفيز لك وسوف تعرف مع كل غيرة ستكون شرارة للالهام لك خصوصا في مثل هذه اللحظات عليك بذل جهد اكثر لان ايضا هنالك اشخاص اخرين انت تلهمهم المعلومة الرابعة هي العلاقات والاعمال هي نفس الشيء جميع الدراسات تثبت ان جودة حياتنا وبيئة المبادرة تعتمد على جودة علاقتنا الاجتماعية في الواقع كل شيء يدور حول الناس والاشخاص الذين نعمل معهم بانتظام اي الموظفون او الزملاء الاسرة الاصدقاء وايضا الجمهور المستهدف الذي نحل مشاكلهم هؤلاء يلعبون دور اساسي في نجاح اي مشروع لذلك، إذا كنت تريد قضاء الوقت مع أشخاص، من المفضل أن تختارهم بشكل صحيح المعلومة الخامسة هي وهم الكمال عندما بدء العمل على منتج أو خدمة أو محاضرة معينة، سنحاول قدر الإمكان أن تكون كاملة ومتكاملة ولكن بالحقيقة، لن نصل لمرحلة الكمال من البداية وبالتالي نؤجل خدماتنا أو منتجاتنا حتى نتأكد من اكتمال مشروعنا وهذا خطأ إذا لم نبدأ مباشرة لن نعرف أي أيوه خدماتنا أو منتجاتنا لذلك لا تحاولوا أن تجعلوا كل شيء كامل ومتكامل فقط من خلال العمل والتحسين سنجعل خدماتنا ومنتجاتنا كامل المعلومة السادسة عملك سيتطور فقط عندما تطور نفسك تبدو ان ريادة الاعمال والمبادرة مكونة من خمسين بالمئة مهارات تقنية وخمسين بالمئة مهارات عقلية بغض النظر عن عدد خطط العمل التي بنيتها او المبادرات التي شاركت بها تطوير الاعمال ليس بالضرورة سيجلب لك التنمية الشخصية الخاصة بك ولكن التطور الشخصي سيجلب معه تطوير الاعمال لذلك خلال استثمار وقتك وطاقتك ومالك لتطوير مشاريعك لا تنسى الاستثمار في الشخص الذي يدير المشروع وهو انت بالنجاح للجميع